BELAJAR MENULIS HURUF BESAR I Cara tulis huruf I Langkah 1 Lukis tiang tinggi Langkah 2 Tolak tepi di atas Langkah 3 Tolak tepi di bawah Lukis tiang tinggi Tolak tepi di atas. Tolak tepi di bawah. I. Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama. Mari adik tulis huruf I besar. Digalah kamu dah jangan dilupa. Adik lukis tiang tinggi. Tolak tepi atas bawah. Itulah